Ми провели сьогодні захід для діток. Ми поговорили з ними, як відрізнити справжнього поліцейського від людини, яка може прикидатись поліцейським. Зараз дуже важкий час і дуже багато людей намагаються скривати, то, ким вони являються. Тому ми дітей сьогодні навчили, що треба питати у людини, яка представляється поліцейським. Поговорили про правила дорожнього руху. Зараз дуже важливо бути помітним на дорозі в темну пору доби. Тому ми вивчили сьогодні дорожні знаки, дорожню розмітку, також е, жести регулювальника, а також з дітками зробили світловідбивні елементи, які вони можуть носити будь-коли або подарувати своїм близьким. Вони вже вміють це робити та можуть зробити собі дуже багато таких елементів та бути в безпеці, щоб їх бачили водії на дорозі. Сьогодні ми разом зі своїми колегами Надією та Мариною проводимо майстер-клас «Школа юного поліцейського». Для дітлахів нашого міста з метою покращення знань правил дорожнього руху, з метою, скажімо так, поваги до законодавства. Проводимо також мастер-клас із батьками. Це у нас була демонстрація п'яної доріжки. Для того, щоб дорослі водії знали, що сідати в стані алкогольного сп'яніння за кермом заборонено. І хочу навести сумну статистику, що у нас за минулий 2022 рік патрульними поліцейськими було виявлено 280 водіїв, які знаходилися в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння. Тому ну, ми виявляємо, працюємо, і я закликаю батьків, водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху і сідати за кермо Надалі будемо співпрацювати з вами, з громадськістю, будемо співпрацювати з багатьма школами міста, адже проблема є актуальною. Дуже багато у нас пішоходів не дотримуються, я сам по собі знаю, не дотримуються вимогу пункту правил дорожнього руху 4.4. А зокрема, там сказано про те, що в темно пору добу пішохід як учасник дорожнього руху має себе позначити на дорозі світлоповертальним елементом або світлим одягом, бо якщо темний одяг, то в темну пору доби дуже важко водію розгледіти пішохода і зазвичай у нас трапляється дорожньо-транспортні пригоди. Я можу сказати, що якщо порівняти статистику там, за 2021 і взяти 2022 рік в цілому по Україні, то починаючи з осіннього періоду, тобто це у нас жовтень місяць, коли доба у нас коротка, мається на увазі день, дуже багато натраплялося дорожньо-транспортних пригод по Україні, по Одеській області саме з наїздом на пішохода. Тобто водії, навіть свідомі водії, які раніше не притягувалися до відповідальності, які дотримуються правил дорожнього руху просто, і їм дуже важко розглядіти пішохода. Навіть якщо він на пішохідному переході. Тому закликаю всіх носити світлий одяг. І хочу сказати, що у нас для дітлахів Чимало ще інших програм задумано і будемо проводити протягом цього року. Програми – це у нас і протидія булінгу, і для підлітків – це у нас порушення, відповідальність за порушення закону, тютюно паління і так далі, безпека в інтернеті. Тобто у нас дуже і дуже багато тем. Але зараз ми робимо більший акцент на правила дорожнього руху. Тобто закликаємо дітей е, бути помітними на дорозі. Узнати нові правила. Мені подобається бути поліцейським. Коли виросту, то буду поліцейським. Мені подобається, що це виробовці пілок робити. Мені дуже подобається бути виробовцем. Ми будемо знати, що таке робота поліцейських, чим вони займаються. И знать правила движения. Я сегодня была легорировщиком. Я сегодня надевала жилет, кепку с надписью «Полицейский» и легорировала дорожное движение.